Sasa e, tuliona e, kwenye hii kampuni ya huduma za meri mimi ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi eh msheule raisi rais marehemu a 20 mwezi Januari mwaka 2020. Kwa hiyo eh tumekuwa kumsimamia kampuni hii lakini E, kuna changamoto kubwa sana ya rasimali watu. Changamoto kubwa sana. Kwa sababu e, hii sekta ya ujenzi wa meli Sasa tukaona kwamba kweli mko bize, kwanza kuangalia kwa kumuweza salama lakini tukaona kwamba basi mpate hata siku moja. Mje muone nini kila endelea. Sasa tuk tunakozi ya diploma ya shipbuilding building ambao laba ndo key hasa kwenye safari hii. Sawa so, sawa. So. Lakini kama mtakapozunguka au mlipokuwa mnakuja mmeona kuna pipes nyingi sana. Yaani kuna bomba mengi sana huko ndani. Tukasema kama a a na wale wakozi ya pipe work, wale ni guest na waje waone usio na mawazo tukwamba a je bomba la haoima a baada ya hapo eh, kule kwenye meli sijajua wale wale wa electrical engineering na wa electronics kwa mliko mnaangalia angalia mmeona kwamba nanyi mna sehemu kubwa sana kwa sasa wale automobile hapa mtaona mtapelekwa kwa engine room sasa engine za magari ambazo ndio ngono zitajaa kwenye mkono wangu moja <laughs> sasa mtaona engine hapa ni kubwa zaidi ya kimo karibu wote sasa kimo lakini kuna mechanical e, kwamba hasa ndio so mechanical building ni taaluma ya mechanical is move so kuna michoro mingi na uungaji mkubwa sana. Kwa tukaona basi kozi zote zile kwa ujumla wenu huo na sadaka wengine sasa mimi wa electrical <laughs> naenda nini ah, na mimi wa kufa nini hmm. Haya, mingi, ah, mimi wa electronics kufa nini lakini kumbe meli hiyo taaluma ninazosoma what kwa namna na moja au nyingine inahitajika lakini ni industry ambayo sasa inakuwa kwa kasi kubwa wale mnifuatia siku ile mheshimiwa rais alivyotembelea hapa mmejaza Saudi kwa kule mbele e, meli zinazidi kujengwa sasa kuna kujenga lakini baadaye kuna operations exactly, yeah. kwa hiyo lazima mushiriki kwenye ujenzi wale watakubahatika baadaye lakini vivyo kwenye operations pia zinapofanya kazi kuna vitu vingi vya Leo tumepata wageni kutoka uh, kwa wataalamu na wanafunzi wa chuo cha usafirishaji Tanzania (T) na kufanya ziara ya masomo hapa uh, kampuni ya za meli uh, lengo hasa na ziara yao ni kutaka kujifunza kuhusu senda na ukarabati wa meli. Kwa hiyo uh, na tawalumu na mafunzi hawa wempata nafasi ya kutembelea uh, mradi wa ujenzi wa mali uh, uh, nafasi ya kutembelea chalezo cha ya nafasi ya kutembelea chalezo linayoelea yani Lakini pia wempata nafasi ya mzatu mwingine alizokuwa hapa kwa hiyo uh, niliachana fasifu shukrani kwa utafitiaji ah uh, kwa kuja hapa uh, kujifunza kwa uh, kitendo lakini naombe wanataalamu wengine na jamii kwa jumla pala mapo naona uh, kuna haja ya hasa hii kushana na ugonjwa wa mielo kushana na wa operesheni eh, za meli basi kampuni ya na ya, ya umani, kuhu kuhu kuhu kuhu. sana hapa Asisi, kampuni ya huduma za Ameri, kazi iendelee. Uh, hapa siku, amba, jifonza, kukia, kia, kukomono, na, Kata, kama ndini hapa lolokuja kusema ni vijana hapa hapa Tanzania ambao wameshuhulika na huu yes, yu, mimi, kwa sababu mimi sana. ya ni, yu, ni nana, fare, fia, sisi wanake, Sisi fly sana kwa sababu kuja hapa tu, tu, wengine tunafundisha na kozi za welding pale ndani. Lakini kuna kijana amenieniambia kwamba welding niliyoiona hapa nzito So sisi fly. lakini pia tu wanafunzi wengine ambao waliosoma in Haiti kwa hapa wanafanya vizuri inatupa hamasa sisi walimu kwamba yes input tunayoweka kwa watu tuendelee kuongeza bidii na sisi